Jag importerar mitt poddavsnitt. Och jag har redan brusreducerat det här. Och jag har också redigerat bort avsnitt som jag inte vill ska vara med. Så jag har en helt färdig, ett helt färdigt poddavsnitt. Men som då saknar musik. Nu kan man ju tro att man klistrar in musiken i samma spår här. Men det gör det betydligt svårare. Och därför så drar jag in poddmusik. Intro här som ju är ett litet stycke musik som jag får använda. Som jag ska använda i början. Och vi tar och zoomar in. Antingen kan jag markera här eller här. Det spelar ingen roll eftersom det zoomar in alla spår samtidigt. Jag trycker på anpassa markeringen till bredden. Jag klickar för att avmarkera. Och sen så kan jag helt enkelt dra här uppe i den här listan. Så kan jag dra det här på avsnitt. Så att den börjar i tid. Inte förrän musiken är färdig. Vi kan ju lyssna på hur det låter. Spela tillbaka och trycka på play. Would you like to have your food at det här bygger på att det finns ett väldigt distinkt avslut både i musiken och en distinkt början. Och sen kan man då justera hur man vill att de här ska flytta på. Om man tycker att det går för långsamt, ja men då flyttar man den närmare eller längre bort. I det här fallet funkar det perfekt att, att den är precis i början. Det finns också ett annat sätt att börja att musiken fydar ut. Och sen att man börjar prata innan musiken har tystnat. Och då använder jag envelopverktyget som finns här. Och då kan jag, jag se de här blå strecken som nu har bildats. Om jag klickar på dem. Och sen går jag ungefär en sekund framåt. En sekund ser jag att. Här ser jag en sekund hur långt det är. Så ungefär en sekund framåt. Och sen drar jag ner i denna här. Ganska så långt ner. Och sen så tar jag och drar mitt poddarsnitt så att man börjar prata när musiken har gått ner på det här sättet. Vi ska höra hur det låter här istället. Vi tar det från början. She's my sweet, Would you like to have your food as a pill that contains everything, all the nutrients and så, så det är ett annat sätt att börja. Jag ska ångra här. Jag vill att det ska börja distinkt på det här sättet. Så. Då är vi klara med det spåret här. Då kan jag göra lite plats för nästa. För Nu tar vi och zoomar ut på hela alltet. Så är det nämligen så att jag vet att jag kommer att vilja ha en... Lite mellanmusik mitt i här. Det kan man ha på flera platser. Jag tänker bara visa om man gör det på ett ställe här. Om vi zoomar in här. Så är det så att jag vill ha lite pausmusik mellan, eller efter att de skratta här. Vi ska se vad det är någonstans. Yeah. End of my career. <laughs> End of my career. Efter det blir jättebra. Om vi tar och ställer oss efter det då. Bara klicka här. Och så går vi in på redigera, ljudklipp och dela. Då får vi en delning här så att det går att dela på ljudklippen på det här sättet. Om vi zoomar ut så har vi nog fått ett litet hack här. Och det här jag vill ha in den här poddmusik mellan. Så jag drar den till ett nytt spår. Sen så är det lättare för mig om jag jobbar med det här spåret närmst det andra. Så jag kan bara flytta upp det på det här sättet. Och då kan jag arbeta lite lättare när de sitter bredvid varandra. Sen tar jag och zoomar in så att jag kan få tag i. Här. Så att jag kan flytta mitt mellanmusikspår på det här sättet. Jag vill ju att det ska vara här under. Där. Och så kan jag då ta och flytta avsnitt. Ungefär så. Jag tar och markerar och zoomar in den här biten så kan vi lyssna på hur det låter. Oh my god! End of my career! <laughs> Jag tycker det kommer lite långsamt här. Det ska vara lite snabbare, enligt min mening. Vi ska lyssna igen här. End of my career! <laughs> Så det låter bättre, och sen så tar jag poddavsnittet, måste ju börja någonstans sen. Vi testar direkt. Så där, ska vi se. I mean, I've done a lot of research. kan vi lyssna på hela här. Ta en bit ifrån. My God, end of my career. I mean, I've done a lot of research. Så, det låter bra. Vi tar och zoomar ut igen, nu kan vi gör den mindre, då är den färdig och så har vi en till här podd av slut och det innebär ju då att den ska vara på slutet helt enkelt jag gör jag likadant här, först har jag dratt den då hit och sen så drar vi upp den så att den ligger kloss i kloss med den andra och så markerar vi här slutet och zoomar in så ska vi se så att vi har ett bra avslut. Och det var kul att lyssna. A perfect poll would be more suitable than other arenas. Let us know. Bye. Bye. Mm. Det blev rätt så bra. Så, vi ut lite här. Lyssna igen. Let us know. Bye. Bye. Ja, och eftersom detta är det sista ljudklippet så kommer den att sluta här vid 8 av 27. För det finns inget efter, även om det ser ut att vara så. Men här slutar ljudklippet. Jag zoomar ut på hela projektet. Så ser vi nu att vi har Vi har början. Och så kommer poddavsnittet. Och sen så har vi en liten pausmusik här emellan. Det går ju att lägga in på flera ställen där det passar. Och sen så avslutar vi med trulet på slutet. Nu är det jättebra. Man normaliserar allt ljud, alltså alla ljudnivåer så att de hör ihop. Och det finns ett. Snabbt och enkelt sätt för dig som inte vill gå in i detaljer och det är att vi markerar allting så att allting blir ljust på det här sättet. Sen går vi in i effekt, volym och komprimering och loudness normalisering. Den här brukar stå på minus 23 och den ska stå på minus 16 som är då brukligt för Och ska man prådavsnitt. Klicka i normalisera styrkanalerna och en för sig. Och så tar vi verkställda. Och då jobbar den med att dra ner volymen. Eller dra upp den beroende på vad som behövs för att det ska sitta ihop. Snyggt och fint. Om vi då spolar tillbaka och lyssnar från början så kommer vi att höra att musiken är lite nedtonad. She's my sweet, she's my sport, she's my baby. Men den passar då bättre i nivå till, till rösterna också. Så då ska vi ta och spara hela det här projektet. Spara projekt som. Och då säger den, men det här är inte en ljudfil utan detta är ditt projekt i sig. Och det är smart att spara det för att det innebär ju att du skulle kunna gå in och justera de här tiderna då. Om det skulle vara något som är fel. Så jag är noga med att skriva att detta är poddavsnitt. Vad det nu är nummer ett. Och sen att detta är en projektfil. Det är inte själva ljudfilen då. Men det viktigaste av allt är att jag, du exporterar allt detta som en ljudfil. Och då ska vi inte kalla detta för projekt utan vi kan kalla det för klar det är poddavsnitt 1 som är klart. Och då står det att dina spår kommer att mixas ned, så alltså mina spår här, kommer att mixas ned till en stereofil och det är precis vad jag vill, så jag trycker OK. Vi kan stänga alla de här nu och sen kan vi ta och titta på hur det ser ut med poddavsnitt när det är färdigt. Då har vi ju musiken här. Här finns lite musik och här lite musik. Would you like to have your food as a pill? Och så vet du att här någonstans finns. Oh, oh, I know everybody <laughs> take their pill, okay? What happens to me as a food sociologist? <laughs> my God, yeah. end of my career. <laughs> I mean, I've done a lot of research. Och så har vi på slutet också. Let us know. Bye. Bye. till med din podd och din musik.